يمي انت وانا اشتاق لا جاب الله فراق يا رب نظل عشاق ما نفترق ابد يوم حبك عجب يا زين ما شفت مثل اثنين لو غمضت هالعين أشاهدك في النوم يمي انت اشتاق لا جاب الله فراق يا رب